Hei, da skal jeg vise hvordan du gör en peer review- vurdering av en medstudents innleverte oppgave. Du blir automatiskt tildelt oppgaver og den kommer opp på skjermen sånn som du ser oppe i høyre hjørne hos meg nå. Da kan du faktisk trykke der og gå rätt inn til oppgaven. Hvis ikke så gjør du det på vanlig måte. Du går in på oppgaver. Så går du in på den aktuelle peer review- oppgaven. Enten det er i modul 4 eller 6. Jeg bruker noen exempel fra modul 4 trykker jeg inn i dømmekraft. Her ligger oppgaven og vurderingskriteriene. Det er jo de du ska vurdere etter. Kanskje det er lurt faktisk å kopiere dette over i et Word-dokument så du har det liggende ved siden Det er nemlig sånn at det er ikke nødvendigvis så lett å skifte vindu når du har først startet denne prosessen. Og det må skje i en operation Du kan ikke liksom gi deg på halve igjen. Så for å få i oppgaven som er tildelt for at du skal ge med studentvurdering, den ligger her borte til høyre. Då trycker jag på anonym bruker. Då vill jeg få opp den første oppgaven av de to du skal gi tilbakemelding på. Her i det venstre vinduet så vil oppgaven eller filen ligge som ikke jeg har i mitt eksempel her. Det du må på, det er at du ska gå opp i høyre hjørne og trykke på vis rubrikk, vurderingsveiledning, trykke på den. Og da får du vurderingsverdledningen her, og da er det rett og sett å skrive inn dine vurderinger av det vurderingskriteriet in i denne tekstboksen. Vi hele tiden at du kan dra her og gjøre tekstboksen større. Så må du huske på å gå inn og sette ett poeng hvis den er godkjent, og 0 poeng hvis den ikke er godkjent i forhold til din vurdering av vurderingskriteriene. Og på den måten så jobber du deg nedover med å gi kommentarer. Det er flere av disse her som må ha et poeng, men det er også noen som er 0, der kan du godt gi et poeng for å gi en tilbakemelding på det, men det er liksom ikke noe man stryker på alene i forhold til dette her. Og så viktig. Når du er ferdig så trycker du på lagre kommentarer. Men du må huske på at du får bare én sjans til å gjøre dette her, så du må det i én operasjon. Trykker enten nede här på lagre kommentarer, og det er mest naturlig, men du skal vite at denne eksen oppe i høyre hjørne, den gjør akkurat det samme. Skulle du møte noen problemer mens du driver på med denne vurderingen, da går du bort til venstre og så trykker du på hjelp. Og så går du opp og trykker på Rapporter et problem. Så skriver du titlen på problemet din og en beskrivelse. Og så går du og trykker på Send in feilmelding. och då vil du få etter hvert en teknisk tilbakemelding av vad som kan løse problemet ditt. Men vi håper selvfølgelig at du ikke får dette problemet.